У віку У мене 18. 18. Бурят? І... Теж. Теж 18. Є 23-22. Смотря в... звідки. Смотря звідки. А звідки? Ну це з Львова. А я Херсон? З Херсона дорожче. дорожче. Ви ж а... не поїдете а... туди. Моніторингова група, яка складається із представника поліції та Держпродспоживслужби області, щоденно перевіряє ціни на різні групи товарів, розповідає головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ігор Михальчук. За його словами, контроль здійснюється за соціально значущими продуктами. Борошно-макаронні вироби, хліб житній, хліб пшеничний, батон, яйця, сметана, молоко, Свинина, яловичина, буряк, морква, цибуля, капуста ріпчаста. В тому числі контролюється на газ автомобільний, бензин А-92, А-95 і дизельний палуб. Ціни на деякі продукти підняли, каже покупець Дмитро. Одне піднімається, друге опускається. Цибуля подошевила в два рази була дорожча. Капуста та, що кінчається, та дорожає. Це сезонний товар. Розповідає, що найчастіше купує на ринку. Цибуля, капуста, морква, буряк. Що те, що піднімається? Це Та сезонно, там нічого не відбувається, тільки що ціна. В тому році воно дешевше, в цьому році дорожче. Проводимо моніторинг цін. Ви продаєте цукор? Цукор продаємо. А яка ціна на, ціна на цукор? 23 грн. 22.50, 23 грн. 22 22 а мука? Так, доступна ціна 16.50, максимум 16 За кілограм. За кілограм. Ну, ви знаєте, що не можна завишувати ціни? Ні, у нас не завишуються ціни. Ми навіть на цінку зробимо зробити набагато менше. Торговельна надбавка товарів не повинна перевищувати 10 відсотків, говорить Ігор Михальчук. Деякі товари піднялися в ціні, каже менеджерка з складу Тетяна. Змінились в відсотковому такому відношенні процентів до 5-10 за рахунок збільшення вартості палива доставки. Тобто за рахунок доставки ціни підвищились. Жінка розповідає, які наразі товари користуються попитом. Борошно, цукор, крупи, макарони, олії, Соціальна група товарів першої необхідності. На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже Ігор Михальчук, спостерігався ажіотаж на покупки товарів першої необхідності. Деякі люди подумали, що буде нестача товарів, а деякі люди захотіли на цьому заробити. Ми попереджаємо, консультуємо, кажемо, наголошуємо, звертаємо увагу. Крім того, я завжди кажу громадянам, що після війни, Хто заробляв на війні, це буде розцінено як економічний злочин, і працівники Бюро економічної безпеки мають цим займатися. За його словами, при моніторингу цін порушень не виявлено. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.